لا تفكر إنه الحياة معقولة تتغير أو توقف تقسى عليك، هالشي صعب جدا يصير، فاللي لازم تعمله لحتى تتحمل وتضاين هو أنك أنت تتغير اهتم بصحتك لحتى تبعد عنك المشاكل الصحية، سقف حالك وطور من مهاراتك وعلي سعرك بالسوق لحتى تحل مشاكلك المتعلقة بالمصاري والشغل والمستقبل قوي مناعتك النفسيه وزيد ثقتك بنفسك لحتى تحمي حالك من اذى الناس ومشاكل الحياه طور من حالك يوميا لتتعلم كيف تضل على طول اكبر من مشاكلك وتخليها دايما تحت السيطره